אנחנו מתבקשים לזהות את המונה של השבר 3 חלקי 4 או 3 על 4 נכתוב מחדש, גדול וברור נרשום את השבר. יש לנו 3 4 3 4 מבקשים שנזהה את המונה ואת המחנה הוא המספר העליון שמעל קו השבר במקרה זה אמוני הוא 3, מהו מספר זהו המספר התחתון, המספר שני תחת לקו השבר. במקרה שלנו כאן הוא 4. לכן, התשובה לשאלה שנשאלנו, אמוני הוא 3, מהו המחנה הוא 4? זה 4, המספר מתחת לקו של השבר, יכולנו פשוט לקרוא להם המספר התחתון או המספר העליון. בגלל להבין למה הכוונה, כבר מה זה שבר בחל, מדמיין שהשבר הזה מייצג שלוש מתוך ארבע חדיכות של הוגה. ככה אני חושב על זה. טוב, המחנה מייצג את סך הכל חתיכות ההוגה שיש לנו. נצייר הוגה כזו. הוגת שוקולד מלבנית. הוגת שוקולד מלבנית. הנה. מחולקת לארבע פרוסות. ארבע הפרוסות האלה מייצגות את המחנה, והשלוש, זמן שלוש פרוסות מתוך הארבע, ארבע החתיכות האלו. השלוש הוא המונה, מספר העליון. הוא מייצג את מספר הפרוסות של זלן. למשל, למינו שמישהו אוכל שלושה רבעים מההוגה, זה ייראה כך. החלק של ההוגה, או החלק שנאכל, למישהו שהנהוגה בתור פוחים עגולה, זה ערכת, כבר שהיא טעימה, mm. נחתוך אותה ל חתיכות שוות, או כמעט שוות. אם מישהו אומר שלושה רוואים מההוגה כאשר 3 זה המונה וה-4 זה המחנה וקוראים את או ISBN שאל 3 4 כמות כזו שלוגה פ Major 3 מתוך 4 החתיכות זו חתיכה אחת אלו שתי חתיכות ואלו שלוש חתיכות אפשר לדמיין את ה-4 המחנה נצגת את כל הכול החתיכות שיש בה הוגה. והאשלהו שמה יצא כמה חתיכות מהם חלנו? שייה בתאונ.